السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها عجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا سمعوا لها شهيقا وهي تفوق تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قَالُوا بَنَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضلال كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسقا لأصحاب السعير "إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة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 أَنْ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَهُوهُ أَمْ أَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ فكيف كان كثير؟ أولم يروا إلى غير فان كل صرفتهم ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في يور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي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 قل إنما العلم عند الله، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلما رأوه زلفةً أجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رأي فمن يجيء الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ملاؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح Oh, oh, oh, oh.